هون بتاكل ليلى نفس انت الحاج تعيش خير كده يلا ندور ارض يلا ندور دور ارض يلا ندور دور ارض أر مشغولة انتي كول مي كول كل الضرب تلي لونلي كول كل الضرب تلي دونلي فون تشوفني قصة تلي بحبه كولي عم حبك اكتر هون صراحة بتشوفني بعبه وحدة بنزف ليها طاقة خوفي عيش عنا لن خوفي عيش بغيرها نفس الجروح والجرح يا هواء يا, هوا. يا هوا. على نسيان بعرف يا با نوري لو تشوفي نوري بعرف وانا نوري لو تشوفي نوري خان انا التب هوني اه اه وانتي مو دي ده نتكلم عود كاسة وبسمحلك نتكلم ع ع عود ارسلك بقى وألفلك رواية بشتاقلك من كتر الوعود الباية بسمع اجوبتها بارض الحيارة منواجها بحقيقتها ومنشيل المرايا منتجه نحوها لو النا خيال منجاهد لجنة من الها ديار لنصبح سلطة لو منا يا ما حبي لو لونك يا ماما بضحك لاسمك لو بشعري استوى انطر عزق بقى اختفي لو هوا واعل فيني فيني مش معلش التهمك لو كا مش معلش التهمك لو كو، بس مش مش معلش التهمك لو جو، لسا شوفني بقلب الكتاب، لو تشوفني كتير بختنق بحمار، ترسمي بتراب بارض الخزلان، نت الامسيس بارض الغزلان، ابو هار روحي لبس نضاره، شوفي دسوني وانا بنظف شوزي، بقتلهم كلهم حامل اوزي البومي خارج شوف نوري